زندگی کو جنت بنائیں صرف گیارہ بار یا بائیسوں یا نوروں پڑھیں جس شخص کا دل گھڑتا رہتا ہو دل کے وال بند ہوں ٹینشن اینزائٹی خودکشی کرنے کو دل کرتا ہو غصہ ججلاہٹ راتوں کی نیند چھن گئی ہو نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہو ڈراؤنے اور الٹے سیدھے خواب آتے ہوں ہائی بلڈ پریشر دل کے سکون کے لیے دل نماز تصویر کی طرف راغب نہ ہوتا ہو تو پریشان نہ ہو رات کو سوتے وقت دل پر ہاتھ رکھ کر صرف گیارہ بار یا بائیسو یا نورو یا بائیسو یا نورو یا بائیسوں یا, یا, بائیسو یا نورو کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اللہ کی رحمت سے اپنے مسائل کو آنکھوں سے حل ہوتا دیکھیں